Всемогутній Боже, час Твоєї слави настав. Змилосердься наді мною і позбав мене великого нещастя. На Тебе покладаю мої надії, бо сам я є немічним і грішним. Допоможи мені, Боже, і визволи мене від страху. Господи, помилуй мене. Амінь.